Um, hej Heidi Finnele heter jag och uh, jag har jobbat hela mitt vuxna liv som journalist på Yle. Um, jag är egentligen inte journalist i min utbildning. Uh, sanningen är den, den allmänt kända hemligheten. Jag kom aldrig in på journalistiklinjen som så kom. Um, och det där, jag var alldeles förstörd för att jag, jag tyckte att jag hade klarat studenten bra och jag var en smart brud. Men jag måste ha misslyckats i inträdesproven. Och det där, min goda vän Matildas pappa var professor i litteratur på den tiden på Helsingfors universitet. Och han sa åt mig att nämen snälla Heidi, inte ska du gråta över att du inte kom in på Soss Kom. Där lär man sig hålla i en mikrofon. Du behöver lära dig vad du ska säga i den där mikrofonen. Kom och studera litteratur, det finns många andra fiffiga flickor. Och jag är evigt tacksam för Johan Wrede för att han, han föreslår det här åt mig för att eh, jag sökte in till Helsingfors universitet både till litteratur och olika språk och, och, och så studerade jag filosofi och kvinnovetenskap och, och, och det ena med det andra teatervetenskap också. Och, och, och det var på något vis en härlig utbildningsbana för just mig. I skolorna frågar de ofta eh, vad, vad man liksom ska göra för att få bli journalist. Och, och vägarna är många. Det är inte alls så att alla vi på Yle heller är nödvändigtvis journalistikutbildade. Utan vi har alla möjliga andra utbildningar i bagage. Eh, det skulle ha varit helt bra om jag också skulle ha fått journalistikutbildning. För att jag har gjort en massa jättedumma fel eh, i... i <laughs> on air så att säga, så att hela publiken hör då i, i tidernas begynnelse. Men, men jag har nu lärt mig det här hantverket att vara journalist. Eh, för tillfälle eh, så det där jobbar jag på Yle Kunskap och här så eh, är mitt främsta, mitt främsta område- uttryckligen mediekunskap och att föreläsa i skolor. Jag, jag, det där. jag gör också material till skolorna, undervisningsmaterial- om mediekunskap och varje vecka gör jag ett nyhetsquiz som är ganska populärt i en del klasser. Man liksom tar det som veckans avslutning att man gör veckans nyhetsquiz tillsammans med, med kidsen. Jag har själv tre barn som nu är vuxna. Men, men jag vet inte, jag är den här typen som aldrig egentligen själv har glömt hur det var att, ba hur, hur det var att vara barn och hur det var att vara elev. Jag var själv en jättejobbig elev. Ibland när jag går föreläsare i skolorna så känner jag att nu får jag straffe. Allt. Alla de där åren som jobbig elev, och ibland läxor så är det ju inte nödvändigtvis ett straff, jag tycker att de elever, jag, jag föreläser främst i högstadieskolor från åtter uppåt och sen gymnasier, och vi har ju fantastiskt intelligenta elever i våra skolor. Jag har turnerat i hela Svensk kvinnan, men här under pandemin så har det ju blivit mest på distans. Jag börjar inte räkna upp nu här. Allt jag har gjort, för ni kan ju alla läsa innan till. Jag jobbar också fortfarande på nyheterna så där att, att det är ju ungefär liksom skolårstiden som jag jobbar på på, på den här Yle kunskap Och sen hoppar jag alltid in på, på nyheterna vid behov. Och det där, det är ju mångmedialt. Jag har också gjort en, en podcast som heter Min galna mamma tillsammans med min dotter Vivi som lyckades komma in på journalistlinjen i Socialcom utan att ens vara student. Hon mådde ganska dåligt i högstadie och hade ingen chans att klara gymnasiestudier i det skicka. Men uh, hon blev ekonom, med goda vitsord i praktikum och liksom hon, hon fick sig själv på fötter och, och lyckades komma in på journalistlinjen i Socialcom bara på inträdesprovet. Hon tänkte jobba som journalist men hennes praktik på, på journalistlinjen var podcasten som vi gjorde tillsammans för att eh, på något vis sprida kunskap om mental ohälsa, men också så där, eh, eh, sprida kunskaper om hur man ska kunna kommunicera med folk i olika ålder. Att man, man, man kan liksom prata om olika saker med sin mamma fast man är ung och fast man är gammal så kan man prata om olika saker med yngre. Det var liksom målsättningen med den podden. No, men vad mediekunskap beträffar så det där avses ju med mediekunskap förmåga att läsa och förstå media, att, att tolka innehåll och att se skillnaden mellan sant och falskt och som media räknas ju också skriven, skriven text också bild och ljud. Enligt Undersökningar så kan vi finländare applådera åt oss själva för det där, vi är väldigt duktiga på, på mediekunskap, vi, vi kan det här, vi är bra, vi, vi har goda kunskap. Men de här undersökningarna som görs av otidsmedian Lito, så de baserar sig främst på självbedömning, så Folk bedömer själva. Folk får själva svara på, på hur bra de tycker att de är. Och, och en klar majoritet av människorna som svarar på de här undersökningarna säger att, jo, att jag är jättebra nu, men att andra är inte. Och då kan man fråga sig att, att hur tillförlitliga är de här resultaten sen sista om vi alla tycker att vi själva är bra, men vi misstänker att en massa andra människor är lite dåliga. Just nu är vi kanske lite i en sån här situation att uh, vi inte alla gånger kan kan lita då på andra människors mediekunskaper eftersom det finns en massa människor som tycker att åsikter är lika med fakta och så är det ju inte. Åsikter bör basera sig på fakta. Men vi måste också respektera folk som tror det ena och det andra. Vi måste respektera folk som har andra åsikter än vi själva. Och när vi debatterar så ska vi göra det med respekt. Jag har... Jag har under min, mina år som debattjournalist, både i radio och tv, så har jag ofta lett debatter med politiker. Och politiker är ju proffs på det här med att, att de låter åsikterna strida sinsemellan. Men de brukar inte vara ovänner själva. De, de kan ta ihop ganska så hårt i tv-studion och sen efteråt kanske det händer att de kramar om varandra och säger att det här var en uppfriskande debatt och så delar de samma taxi till riksdagen. Och jag tycker att det här är ett så gott exempel just på det här att hur, hur man ska, hur man kan debattera, man, man, kan liksom, man kan vara diametralt av olika åsikter, men sen kan man ändå respektera varandra. I politiken är det ofta på det viset att de bästa vännerna kanske finns i några andra partier för att, för att de värsta fienderna ibland finns i de egna partierna för det är där man konkurrerar om de där bästa positionerna. Nå, men så, så jag skulle säga att, att politiker kan det här jättebra och jag samarbetar ganska mycket med unga politiker och, och det där och, och, och brukar lett flera gånger skolornas debattdävling och, och jag är full av beundran för, för den debattförmåga som våra ungdomar har, att många äldre människor har väldigt mycket att lära sig av unga vad beträffar respektfull dialog. Um, det som har hänt de senaste åren via just sociala medier är att, att till exempel Ryssland, och det ser vi ju resultaterna av i allra högsta grad nu, men, men det som, som Putin har håller på den för länge sedan är, är de här falska nyheterna som snickras i kollfabriker. Och, och det är helt bevisat att, att de falska nyheter som Ryssland spred, i, i sociala medier, de ledde både till Brexit, de ledde till Trumps väg, till president och nu Rysslands attack i Ukraina. Och, och när jag har rört mig i olika uh, grupper um, så, så märker jag att det liksom, det finns en sån här, <laughs> de här falka nyheterna följer ett, ett visst tema och, och till exempel Vissa konspirationsteorier som, som nu sprids. Så, så de följer samma mönster. De följer ett mönster av att det finns en, en elitist grupp. Ofta är de demokrater. För att det ofta är republikanska anhängare som sprider de här konspirationsteorierna. Det är olika liksom demokratiska grupperingar som är onda, som är pedofila, som har olika pedofilringar. Eh, ofta finns eh, olika judiska grupperingar, också finns med bland liksom i ondskans kärna här. Och, och de här fullständigt bizarra falska nyheterna, de sprids också här i Finland i, i, i våra olika Facebookgrupper och olika sommargrupper. Eh, och det, där, och det, det är svårt för faktagranskare och, och att komma in i de här grupperna och granska de här lögnerna eh, och det där, men, men jag lyckades faktiskt komma in i konvoj Finland-gruppen eh, för att, för, och det, det liksom, det blev sådär, det blev som en sådan övning för mig i att uttrycka mig jättevänligt och konstruktivt fast jag tycker att allt ni säger där är strunt, eller framförallt att, att det liksom, det, det sprider där baserar sig eh, inte på fakta. Eh, och nu undrar jag, jag just det, jag får ju min presentation och jag har inte förlängt den. No, men jag skulle här ha haft vansinniga exempel som jag själv har hittat då från konvoj Finland-sidan. Och, och, och det är nog liksom, det som är väldigt typiskt, att, att de här människorna som är vaccinkritiska så tenderar också nu att, att sprida lögner om, om, om Ukraina. Och, och och, och, och, det där, och många tar sin information direkt liksom från sådana här Kreml-styrda eh, sajter. Och, och, och, och de sväljer med hur och hår en, en massa lögner som kommer därifrån. Det är så att vår demokrati står och på, på medborgarnas mediekunskaper. Rösträtten är, en, är både en rättighet och skyldighet. För det är på väljarens ansvar att se skillnad mellan sant och falskt. När jag föreläser i högstadier och gymnasia så, så brukar jag ofta, alla är ju inte i teatern och det är ju liksom först och senare gymnasia som man har den där rösträtten. Så brukar jag liksom be folk rösta där i klassrummet. Hur många skulle vilja rösta det där vid 16? För det är ju det vi diskuterar nu. Och jag tycker själv att, att den frågan är väldigt intressant. Jag har inte en klar åsikt själv i frågan men jag måste säga att jag blir lite förvånad över var det är ganska få unga som vill ha den där rösträtten redan vid 16 år. Och, och jag blir själv lite besviken för, för jag har själv, jag är kanske en annorlunda ung och var en annorlunda ung för att jag har själv alltid varit otroligt intresserad av politik och debatt. Det, kan, det handlar om min familjebakgrund. Vi läste många olika tidningar hemma och, och mina föräldrar hade vänner från, från, med olika i bakgrund och olika politiska åsikter, och, och, och min släkt har också alltid varit. Vi har liksom, vi, vi alltid diskuterat politik hemma. Vi, vi tycker att det är ett underhållande diskussionsämne. Då, då många andra tycker att, att, att, att politik är liksom ett för svårt ämne att, att, att diskutera så där bara med folk. Men när man röstar så är det ju liksom otroligt viktigt att, att, att, att kunna saker och veta saker och bära sitt ansvar och rösta på en person som intervjuer och som bär sitt ansvar. Trump och Fox News sprider ju också lögner som härstammar från Putins trollfabriker. Medan Trump var president så gjorde det tidningen The Washington Post, sådana här undersökningarna, de kom fram till att Trump under sin presidentperiod ljög mer än 30 000 gånger och en del av de här lögnerna så, så, så upprepar han mer än 20 gånger och, och, och, och alla de här lögnerna så samlade de sen i olika kategorier på, på redaktionen. Och det där, och, och, och det är liksom det, när man börjar tänka på mängden lögner så, så, så blir det riktigt sådär det börjar surra i huvudet för det är så svårt att fatta. Det är ju lätt hänt att eh, man blir pinsamt berörd om man inser att man har gått i fällan och, och trott på lögner. Men, men det där, den här skammen kanske <laughs> inte är så konstruktiv. Det är kanske bättre att på något vis förlåta sig själv över att man har gått i en fälla. Jag har själv också gått i fällor några gånger. Jag kan ge ett exempel på också en fälla som jag har gått i. Våra hjärnor är nämligen inte funtade för att klara av en sån här- informationsverklighet som vi nu lever i. Våra hjärnor styrs ju av uråldriga mekanismer- och, och, och det är meningen att vi ska tro på det som berättas åt oss först. Det är, liksom, det är så våra hjärnor är programmerade. Sen, sen brukar vi tro på det som upprepas flera gånger. Och det här, det här är ju någonting som undervisningen nu utnyttjar. Vi hade en religionslärare i högstadiet som sa repetitio mater studiorum est. Latin betyder i inlärningsmodern. Och det är just så det. Och tyvärr är det också någonting som funkar med falska nyheter. När, när falska nyheter upprepas tillräckligt ofta till oss så tror vi på det. Därför har jag den här mannen... Med, med kilt här som blåsar i säckpippa för att det görs väldigt mycket vetenskaplig undersökning på, på, på det här tillfället eh, och de här undersökningarna är mycket så här psykologiska, de görs på psykologiska fakultet kanske främst i USA och det här var ett experiment där man eh, placerar människor i ett rum och visar den här bilden med säckpipsblåsaren och frågar vad heter den här tjolen och alla sa att det heter kilt och så förklarar man att det här människorna. Nej, ni har trott fel i alla dessa år. Det heter Sari. Och folk har sagt, nej, men, men Sari är ju det där som indiska kvinnor har. Ja, ni har trott fel i alla dessa år, men, men det där, det heter Kilt. Och när man har bankat den här lögnen i, i en försöksgrupp tillräckligt många gånger- så går det ju ut ur det där rummet och en stor del av kvinnor övertygade om- att de har trott fel i alla år, att, att den där tjolen heter Sari. Så det är faktiskt liksom, det är inte så svårt att ljuga- Människor. det är inte så svårt att övertyga människor att tro på lögner. Det som jag själv liksom, de lögner som jag själv tenderar att, att, att tro på är ju såna som, som, som överensstämmer med mina värderingar. Att, att det liksom jag tror på det som jag vill tro på och det där och liksom, sådana är vi. Ofta så bekylar vi algoritmer för att lögner sprids i sociala medier. Men algoritmer, de har ju varken känslor eller moral, inte styrs de av något etiskt tänkande eller inte styrs de heller av oetiskt tänkande egentligen. De, erbjuder, de, de är programmerade att erbjuda åt oss ännu mer av det som från början intresserar oss. Och om man är intresserad av strunt i sociala medier så ska man ju inte kylla på algoritmerna för att det enda man får i sitt flöde är strunt. Och därför så skulle jag uppmana alla att inte, inte dela sina strunt i sociala medier. Det kan ju vara helt himla roliga, alla möjliga sådana test som jag själv också ofta gör, till exempel att, att vad hette din farfars syster och vad hette din mormors kusin och på vilken gata bor du så får du ditt porrkärnennamn till exempel. Det är ju jätteroliga det där. Men man ska inte göra sådana för, för det kan... Och dela dem för att, för att det kan då hända att, att, att, att, att de här uppgifterna kanske kommer i fel händer. Och, och kanske leder till att, att någon kan rädda ut eh, vad du fast har för lösen ord till, till dina olika verktyg. Um, en del, många av de där är också harmlösa men att liksom den här, de leder till onödig trafik på nätet och det leder till annonsintäkter för olika instanser, till exempel. Desinformationen kommer ju tyvärr att öka helt massor nu i framtiden- i och med att artificiell intelligens utvecklas i framtiden- kommer man att kunna göra allt finare, till exempel deepfake-videon- där, där man får en, en världsledare att säga någonting som den inte skulle säga på riktigt. Men, men sen det som också händer att nu för tiden så görs ju de här lögnerna i trollfabriker. Det är ändå levande människor som hittar på lögner men i, i framtiden så finns det robotar, bottar som kan producera oanda, oanade mängder av desinformation som kommer att stå, stocka till liksom alla våra informationskanaler. Så, så det, liksom, det, det blir nog bara viktigare och viktigare hela tiden att själv ta att varför för vad man tror på och vad man inte tror på och ansvar för att man inte ska sprida lögner. Här kommer nu min favorit sju poängslista som, som var och en ska tänka på innan man delar någonting i sociala medier. För det första, var har nyheten publicerats? Alla finländska etablerade mediebolag följer till exempel journalistiska regler. Jag är själv medlem för tillfället i opinionsnämndens, opinionsnämnden för massmedier. Jag där. Vi har möte varje, varje det där månad och vi turas Maria Keskitala som är den egentliga representanten från Yle. Så vi turas om jag att gå på de här mötena och jag har varit på ganska många redan. Och, det där, och, och, och, och vem som helst kan ju göra en anmälan till opinionsnämnden om, om, om den hittar en, en olämplig nyhet eller en, en, en nyhet som på något vis bryter mot journalistreglerna. Eh, JSNs sidor, opinionsnivåns sidor är öppna och de här 35 journalistreglerna finns där. Men om en nyhet har publicerats på, på någon av de här etablerade mediebolagssidorna som följer journalistiska regler så då brukar man kunna lita på det. Men om nyheten till exempel har publicerats på Vita toaletti till exempel så, så då är den med allra högsta sannolikhet inte riktigt adekvat. Punkt två, hur har ämnet behandlats? Är det ett sakligt språk? Baserar sig uppgifterna på fakta? Är det en massa överdrifter? Är det liksom, kommer båda sidorna till tals eller är det bara en massa påståenden? Punkt tre, när har nyheten publicerats? Ofta börjar det delas en massa gamla nyheter. Som, som på ett sätt, jag märker nu till exempel så är det jättemånga som vill, som vill sprida eh, gamla nyheter från tiderna långt före Rysslands attack i, i Ukraina när folk har sagt en massa naivt om hur ofarligt Ryssland är. Jag tycker att det är lite kontraproduktivt egentligen för, för det är ganska få av oss som på riktigt förstod och visste 2015- att Ryssland 2022 attackerar Ukraina på det här viset. Det görs jättemycket manipulationer. På olika sätt. Man kan alltid göra omjämnt, omvänt bildsök på Google om man misstänker att någon bild är manipulerad. Men det som sprids väldigt mycket är helt riktiga bilder men texten kanske inte överensstämmer med bilden. Den här bilden med Donald Trump som säger att, att om man skulle ställa upp som presidentkandidat skulle vara för republikanerna, för de är de mest korkade väljarna. Den spreds väldigt mycket i, i mina, bland mina vänner. Eh, många journalister som jag uppskattar högt och, och, och, och visste att det smarta delar den. och Då bemöder jag mig för att göra någon källkritik. Jag, jag delar också den. Men faktum är att, att det där inte stämmer. Donald Trump kunde ha sagt så där men, men, men han har inte sagt så där i people magazine i alla fall år 1998. Eh, och, och, och där är det just det här att liksom, Om någonting överensstämmer med ens egen åsikt- så ska man på något vis vara ännu mer noggrann. Och, och sen förstås, det vet vi ju alla, att, att rubriker ofta överdriver- för att eh, rubrikers poäng på något vis att, att få så många som möjligt- att dela den här nyheten. Eh, delningar och gillningar- leder till annonsintäkter i alla för kommersiella mediebolag men också på Yle så följer vi nog de här delningarna och gillningarna för att de, de på något vis, de är viktigt, det är viktigt för oss att veta hur många som har tagit del av vårt innehåll och vad de har tyckt om det. Vår yttrandefrihet har ju bestämts i vår grundlag och den hör till varje medborgare och, och det där och tack vare den här yttrandefriheten så har vi ju rätt att kritisera och kommentera offentliga personer mer än vanliga medborgare men med den här yttrandefriheten kommer också ansvar och med den här yttrandefriheten kommer också pressfrihet, pressen får inte utsättas för censur och påtryckningar av makthavare. Den här situationen har vi i Finland här följer de här reglerna men det är förfärligt många Länder i världen där det här inte sker. Um, I yttrandefriheten så får man ändå inte säga vad som helst. Hets mot folkgrupp är förbjudet enligt finländsk lag. Uh, men i finsk historia så har vi ju sysslat med hets mot folkgrupp och propaganda. Uh, när, när Finland har mot Ryssland så är det klart att vi har demoniserat motståndare, det är som man gör. Um, under andra världskriget dödade nazisterna 7 miljoner judar och i Rwanda dödades 800 000 personer 1994 uh, syr fruktansvärda siffror där om folkmord. Det här pågår hela tiden och ofta föregås det just av, av smutskastning och, och falska nyheter. Man brukar säga att det första som dör vid krig det är sanningen um, och det där, men det som vi sällan kommer ihåg i historieundervisningen, nu vill jag inte kritisera någon historielärare om det finns någon sån i sällskapet. Men, men det där Alexander den Store så var ju kanske den första och, och bästa propagandamästaren. Han är över ju marker och tog liv av en massa människor, tryckte sin bild på slantar och namngav städer och markade sig själv. Och, och inte, liksom, inte, inte minns vi honom som en, som en tyran utan vi minns honom som en, en, en liksom betydelsefull statsman och, och skicklig krigsherre. Eh, ordet propagare kommer från latinets fortplanta och utbreda och, och propagandan användes särskilt flitigt sen på 1600-talet när katoliker och protestanter krigar mot varandra i 30 år. Ingenting är liksom nytt under solen, tyvärr. Eh, och Tillbaka till yttrandefrihet och ansvar. Jag har själv blivit mordhotad eh, som journalist. Jag fick e-post där det stod att... Om du fortsätter med din svenskhetspropaganda kommer vi att döda både dig och din familj med sån kraft att blod sprutar ända till Sverige. Vi vet var du bor. Man blir ju lite så där ledsen när man får sånt mejl. Och det här var länge sedan, på den tiden så hade vi inte på Yle liksom alls lika bra system för hur man ska göra när man blir mordhotad. Vad som händer, jag blev tillsagd att, att lugna ner mig och hålla tyst om saken så går det över. Uh, nu för tiden så, så är det ju liksom, vi har bättre system för det här. Det jag, jag höll inte tyst, utan jag berättade både i offentligheten om det och berättade åt alla mina vänner om det. Och det visade sig att det var en systematisk attack mot uttryckligen kvinnliga journalister. Vi var flera kvinnliga journalister som hade fått det där mordhotet. Det gick aldrig att spåra varifrån det kom, för det kom från en krypterad sajt. Men när min kollega i Koivisto som jobbar som publikare, rikschef på, på, på finska sidan blev mordhotad, så var det på, på diskussionsforumet Suomi24 och, och då gick det att spåra den där personen och eh, man får ganska stor, höga böter om man mordhotar någon annan och åka fast för det. I det här fallet så, så, så gick han med på medling så att de här två personerna möttes och, och diskuterade tillsammans så det kom fram att det var en helt vanlig familjefar som hade blivit lite upprörd på någonting och, och, och det, kändes, liksom, det kändes bra att få mordhota någon, liksom. att, att då, man blir så relaxad efter att man har fått mordhota någon. Den mannen mordhotar säkert inte längre någon för skojskul, men, men det, där, det finns fortfarande en massa människor som gör det och det, liksom, det är oacceptabelt. För den god kommunikation, precis som god media, är på vår allas vårt ansvar. Konstruktiv kommunikation stärker demokratin. Kommunikation innebär också att man lyssnar och bemöter motparten, att man försöker förstå. Uh, och jag brukar alltid, alltid säga att kommunikationen, det är, inte liksom, det är inte enbart en monolog. Jag håller på med monolog här nu. Men, men det, är liksom, det är inte en tävling heller, utan det är ett samarbete och det där, vi kan alla bli bättre. För den som inte har börjat ännu, så börjar idag här.